Христос воскрес! Христос воскрес! Це Боже слово, яке ми щойно чули, яке е, придав нам гівналист Йоанн і надзвичайно глибоке і обширне. Я вас запрошую роздумати над трьома словами, які ми чули у тому івановському читанні. Перше слово це є воля воля моя, воля того, хто послав мене. Друге слово – це є слово «свідчити». А третє слово – це слово «слава». Ми думаємо, що ми знаємо, що ці слова означають. Бо кожен, хто хоче знати, то зміст слова поскриває словник української мови і читає що тут слово означає. Але Ісус вкладає у ті слова дуже особливий зміст. Життєдайний зміст, який по-новому допомагає нам розкрити самих себе, розкрити зміст нашого життя, нашого особистого служіння. Бо Ісус Христос до нас прогуляє у світлі свого Воскресіння світло Його воскресіння заставляє нас усе переосмислити. Тому що, коли Христос воскрес і мертвих усе стало інакше. Людина, світ, навіть ті слова, які люди оживають. І ті слова воскресіння Христового сьогодні ми чуємо у святому Євангелії. Про яку ж таку волю Говорить Христос. Що означає шукати волі? Багато разів в наших згромадженнях, монастирях ми шукаємо Божої волі. Але що йдеться? Для того, щоб відповісти на це питання, треба прочитати кілька рядків вище того Євангелія, яке, можливо, не вийшло у сьогоднішнє читання. Там Христос говорить про те, що отець має життя у собі. І те життя передав синові. І воля Отця полягає у тому, щоб ви все оживало. Син приходить у світ для того, щоб оживити все. Часом діти бачать різні мультики, коли хтось торкається всього, а все починає розплітати, набирає нові кольори. «Воля Отця є те, щоб ніхто не загинув, ніхто не помер, щоб всі жили, мали життя вічне». Це і воля Отця. Ісус Христос описує своє післяництво, відкриваючи нам своє розуміння волі Отця дуже глибокий способом. Він каже «Я прийшов, щоб мали життя». І мали його в повній. Тому кожен, хто хоче сповняти волю Отця, мусить дбати про те, щоб він сам, вона сама, і все довкола розвивалося. Мало життя. Набувало нового сенсу того життя. Бо Христос прийшов для того, щоб ми і весь світ мали життя в повній. Коли хтось приходить і околи себе сіє пустель і все вмирає то означає, що він не розуміє, не збагнув волі Отця, який його послав. Друге слово «свідчити». Цікаво, що тут Іоанн сьогодні слово «свідчити» уживає в двох, в двох поняттях. Свідчити, як про щось доносити вістку, а з іншого світити. Свідчити, як світити. Свідчити означає чинити діла. Не просто шукати волі Отця, але чинити те, що чинить Отець. Співучасником бути Божої дії. І ми з вами як християни, як богопосвячені особи, свідчимо про волю Небесного Отця щодо нас, показуємо тому світові обличчя, справжнє обличчя Бога тоді, коли, сповняючи наше посланництво, несемо в світові нове життя. Життя, яке тут починається, але не закінчується. Те життя, над яким навіть смерть не має влади. Чинити волю Отця. Світчити про Отця означає відкривати людині небо. Не тільки говорити про те життя, про те нове життя, яке хоче дати людині Бог. Ні, але реально те життя людині передавати. Ви собі уявіть, якби хтось із хворих почув, що от, на кінець, то винайшли лік від, мого від моєї хвороби. І ми подобається, ну добре, може там десь якийсь багатий той в собі стане, а я тут, мабуть, пререченнями смерті. Але справді можна свідчити або сповняти волю Отця лише тоді, коли той лікар та менсестра не просто розкаже, про те лікарства йому дасть, і скаже, ось ви здорові, живи. Це і ті діла, які чинить Христос, які свідчать про Нього, які є звістом Його післенництва. Оживляти все довгого. І третє слово – слава. Ми часом сьогодні те слово розуміємо в контексті такого ідола, чи ідеології успіху. Да? Той, хто добився успіху, той є славний. Той, хто має великі здобутки, має великий вплив, має великі цифри за собою, от, ото є славний чоловік. Але та слава, про яку сьогодні говорить нам Спаситель, і чи цікаво інакше. Він каже, я не шукаю слави від людей. Але той, хто послав мене, він мене прославляє. Він свідчить про мене. Тобто слава означає не брати, але давати. Той, хто справді чинить волю Отця, буде ним прославленим, тому що він буде давати все те, що має. І ніколи нічого ані йому, ані нічого не забракне. Ось в чому полягає та слава, про яку сьогодні ми чуємо у Христовому Євангелії. Воля Отця, свідоцтво, слава. Слухаючи це Боже Слово, ми сьогодні хочемо урочисто відсвяткувати 125-ту річницю заснування згромадження Сестер Святого Йосифа у нашій церкві. Кожен ювілей як казав колись Божені, що в мене є добра нагода. Ювілей це такий момент, така зупинка в нашому житті, в нашій історії, з якої треба три речі зробити. Можливо, назад поглянути, для того, щоб побачити той шлях, який ми вже пройшли. Друге, побачити, де ми знаходимося, що зараз з нами діється. А відтак побачити майбутнє, куди нам вперед треба рухатися. І сьогодні, оглядаючи в історію тих 125 років свідоцтва праці, посвяти, служіння святого Йосифа, ми хочемо подякувати Господу Богу за. Ті благодаті, які за тих 125 років наша церква і український народ отримали через це згромадження. Приявляємо собі той початок. Він для мене особисто і дуже дивний. Отець Кирило Селецький, якого ми сьогодні святкуємо 105-ту річницю народження до вічності який пережив уже, знаєте, ті муки народження одного з громад, повертається назад до свого села і знаходить трьох дівчат, які просять його про нове народження, отець шукає волю не своєї. Волі того, хто його послав. Священик, який був свідомий свого післяництва. Він не знає тої волі, він її шукає. Але він розуміє, що воля небесна оця є те, щоб ті дівчата жили. Щоб їхнє життя, їхнє покликання розквітло. Він хоче, щоби всі ті дари, які в тих трьох дівчатках Господь Бог дає, жоден з них не пропав. Він працює, він думає, Він страждає, він дає все, що має. І ті дівчатка самі починають вчитися шукати не в своєї води не своїх власних фантазій про своє життя у тому світі, але шукати волі Небесного Отця. І таким чином те маленьке зумадження починає шукати свою власної, як ми кажемо, ідентичності, свого власного особистого покликання, змісту свого власного служіння. І цікаво, що вони знайшли зміст свого Богопосвяченого життя Вглядаючись в постать святого Йосипа обручника, мовчазного. І звідси до мене майже жодне слово, промовлене Йосипом, але того, який чуває над життя, самого Спасителя. Того Йосифа, який для тих дівчат буде вчителем, як працювати, як жити, як посвячувати себе, світу, як свідчити. І те життя, яке Господь Бог дає, починає плодоносити. Я думаю, що можна дуже багато моментів за тих 125 років згадати особливих дарів і плодів дії Духа Святого в тому згромадженні. Я хочу лише про одне згадати. Про наших двох блаженних свящодномучениць Лавренті і Олім, які йдуть разом з нами сьогодні. Жодна із сестер до Маленького Заромадження не уникнула репресій совєтської сталінської машини. Але коли сестри питалися тих солдат, за що ви нас, а, нас арештуєте, за що? І один з них сказав, бо ви навчаєте, бо ви свідчите. Цікаво, що в тих темних часах Ніхто не міг сестрам сказати, що їм робити, яка їм воля. Я думаю, ані владики, ані духовні наставники не могли відповісти сестрам, що їм робити. Але І... сестри самі навчилися, за прикладом отця Селецького, шукати волю того, хто їх послав. І тих дві сестри там, в далекому Севірі, заклали фундаменти Католицької церкви в Росії. До місць їхнього мучеництва до нині ходять паломництва. А наша церква в Прокопівську. Дивним чином існує по сьогоднішній день. Бо сестрі не шукали своєї волі. А то, хто послав його. І там навіть серед тої вічної мерзлоти Своєю працею і молитвою давали життя. Те життя вічне, яке носили у своєму серці, свідчили серед темряви. Про них можна сказати словами нашого кобзаря. Ми просто йшли, у нас нема зерна неправди за собою. Це те свідоцтво, від і сестри. Передали. Тому, дякуючи за тих 125 років вашого зарумадження, ми сьогодні святкуємо це свято. Ця молитва є ніщо інше, як момент подяки Богові. За всіх тих святих великих людей, яких Господь Бог послав нашим сестрам, і тих сестер, яких зібрав у це згромадження, яке за тих 125 років з тих трьох великих дівчат з циблова переросли у згромадження папського права, яке сьогодні існує не тільки у Росії, Україні, у Західній Європі, в Канаді, навіть в Латинській Америці. Свята Бразилія тішиться сестрами святого Йосифа. 125 років, ну просто вибуху духовного життя і святості. І ми за кожний момент вашої праці, сестри, протягом того часу, сьогодні ті віду і хочемо Господу Богу подякувати. А тепер подивіться, де ми зараз є. Бо сьогодні теж сестри продовжують шукати волі того, хто вас посилає. Продовжують розрізняти ті покликання, ті дари, які ви маєте. Ви продовжуєте служити, свідчити серед війни. Сьогодні дозвольте мені сердечно подякувати вашим сестрам за ту величезну апостольську працю, яку ви здійснюєте на місійних теренах нашої церкви. А де сьогодні і ці місійні тереми? Кругом, де ми з вами живемо і існує. Ці терени – це не як географічне поняття, це і поняття духовне. Ви постукаєте до дверей ваших сусідів, побачите місійний терен. Видіть на площу міста Львова, побачите місійний терен. Поїдете у Вроцлав, поїдете в любу країну світу, побачите величезний місійний терен для вашого посланництва і свідоцтва. Але є особливі знаки Божої благодаті через Ваше служіння сьогодні. Так приємно мені сьогодні було побачити сестру Дарію перед початком цієї літургії. Виїгідно продовжувачка тих Ваших великих попередників. Я дякую сестрам за те, що Ви сьогодні є у Вашій місійній станиці у Харкові. Бо дослівно сьогодні Наші сестри там, разом з нашою владикою, з нашими отцями, щоденно є в небезпеці смерті. Сьогоднішній ранок, який потряс нашою Україною, нашу Уманію, це особливо підкреслює. Я дякую вам за те служіння. Я дякую, що ви сьогодні є там, де найтяжче. Я дякую, сестру, що ви не боялися їхати навіть під російський кордон, вести людям, Необхідні елементи для виживання. Бо ви прийшли, щоб вони там мали життя. Цити післяництво оживляти все довкола, яке Христос сьогодні вам у руки передає. А думаючи про мої будні, дорогі сестри, я хочу, щоб ми почули слово «слава». Не для того, щоб ви могли плекати у собі марні надії на людський успіх, Можливо, і ні. Але справді, наш, каже Хобзар Годой, а що далі? А далі слава, слава заповідь моя. Бо ми не шукаємо про славу самих себе. Нам завжди всього бракує, але Господь завжди все посилає. Тому сьогодні в тій молитві за вас, сестри, ми хочу вам побажати. Найперше, щоб ви в кожен історичний момент життя нашого народу і нашої церкви. Ви справді збагнули волю того, хто вас посилає. Ми будемо сьогодні особливо просити за розвиток вашого згромадження. Бо нам усім так треба сестер. Не тільки в Харкові, тільки в Южноукраїнську, а ще багато є таких місійних станиц, де мене просять, Блажливіше, прийшліть нам, сестери. Бо серед того моменту великого болю, страждання нашого народу, коли ворог сіє смерть, так нам бракує когось, хто би ширив життя. Світив. Світив Божим світлом серед того плачучого, зраненого, страждаючого народу. Хочу побажати вам, щоб Господь Бог вислухав усі ваші молитви, усе, про що до нього будете молитися. Ми сьогодні будемо особливо просити про, про славу на престолах Слаєнської церкви отця Кирила, щоб процес його бетифікації міг бути успішно завершеним. А він став зірцем для багатьох священників нашої церкви. Ми сьогодні хочемо просити, Господа Бога, численні покликання до вашого зромаду. Дівчата, нам так треба, легкої кавалерії, яка піде туди, де найтяжче. де найміше болить, яка стане поруч тих, хто сьогодні не має нічого. Але ви підете з повним серцем давати життя і самі розквітати. Шукаючи не вашої волі, а волі того, хто посилає нас. Амінь. Христос, Господи, Христос,